ويذن سار واحد النص واحد اللي في الاعلام و بغينا اللجنه الاعلاميه يكون حتى كيفاش بغينا شنو الصوره اللي باغي نقدموها يعني شنو لقاش شنو باغي نحنا باب الميراجه شنو باغي الصوره المدينه اللي باغي نقدموها في الاعلام وهنا هنا هنا ماعرفتش انا بالنسبه لاتاش دو برس. يعني شنو شنو عملتوا ديالنا يعني احنا بالنسبه لنا احنا متاسس العيصونه ولا كاين شي طالبين منا؟ واش كاين شي طالبين لان لان الاعلام الهجره راه كيقوم بعمليه التوثيق والاعلام كي تتاو الميراجه كيعطي صوره يعني كيخليو واحد الاثار باش الناس اللي جاوا كيلقاو هذا الميراجان مثلا يشوف عليه صوره كيقول هذا راه الميراجان دار في الصندل التلفزيون هناك هناك توثيق هناك الاعلام الاعلام الدور ديالو اكثر هو انه كيسلط الضوء على على الميراجان يعني كيعطي واحد قلت لك كان ممكن نفتحوا شي نقاش في الموضوع ما كاين مشكل مادام ان احنا مادام ان حضرنا وهذا النقاش مفتوح للي الاعلام يعني ممكن نحكي الموضوع و ان شاء الله دونك بالنسبه لهذه المساله اللي قلت لي نحاولوا نديروا شي جلسه ان شاء الله ونناقشوا فيها غادي قبل لي ان يعني نتوما كصحافه محليه او جهويه او وطنيه فالدور ديالكم هو انكم تبينوا المهرجان اللي تجوزوا بالمدينه وتجوزوا بينا وفي بعيد هذا ومهرجان كبير عندو رعاية عايدين سيدمر احنا يعني كطلب بسيط بين قوسين اسمحوا لي على هذا المصطلح طالب طبعاً كانت <تصفيق> منكم أن تغزوا <تصفيق> من مهرجات تبيلوا دكتا مالاً اللي كانت ربوحنا سيبال الناس يشوفوا ويفرحوا وينشتوه هدا هو الربح رباحة بنحنا والناس يكونوا فرحانين ويبقشي بيدين ليباً ليتشار فقط لا غير زي ما بشي أغربوا منكم شي حاجة بلاك انتو من يقدروا تعلمون بي ديال المؤسسين ديال الجمعية كان ولكن كان أوتوكو هما ناس كاين اللي عنده الإسم ديالو كاين لي عندو منصيب كاين لي فضل أن داك التكريم يكون بيناتنا و أنهم ما يبانوش في الصورة حتى هاد الأسماء لي كندكروهم نكون أكيد أننا غنخرجو غيقولو لنا علاش جبتو الأسماء ديالنا و مكنطلبوش أننا نبانو في الإعلام <تصفيق> دونك <تصفيق> السؤال الوحيد كان ديال السي صبيتي على الكرنفال سولتي على الكرنفال الكرنفال شحال كل سنة نحاولو اننا نخدمو على الشعار اللي هو العرايش اف ثقافه منطقه الحضارات دونك هذا الشعار حاولنا اننا نعد اننا في الكرنفال وحاولنا اننا نستحضرو الارث الثقافي ديال مدينه العرايش داك الشيء اللي قدرنا عليه حاولنا اننا نستحضروه تكون فرق موسيقيه استعراض سيكونوا رقاصات صارت عروض عروض البهلوان مهم حل كل سنة وطبعاً كل سنة كاين جديد يعني هاد العام عاوتاني كاين هاي جديدة اللي يعني مع عمرة حضرت معنا مع عمرة قاعدت شاركة الشمال في فعرنا الفرق كبيرة والسعراضيين يعني إن شاء الله غتعجبكم وكنت مننا والمقضاء والتصوفين عندكم عمت بسنظامكم وكونوا في المستوى، تكونوا معنا وتدعمونا وتشجعونا ولكن اي سؤال اي ملاحظة اي ما كلنا اقتصاديات ونتعلموا